Köszönti a magyar polgárokat az Anonimus Mozgalom Rendszerhiba Akciócsoportja. A jelenlegi tekintélyelvű oktatási rendszer célja engedelmes szolgalelkű alatt való kinevelése. Nem véletlenül a hatalom ugyanis retteg a valódi tudástól. Ezért nem részesítik előnyben a kreativitást, az önálló és kritikus gondolkozást. Mi viszont egy szabad és korszerű oktatást akarunk. A klik szélsőségesen közfontosított. Még azt is központilag döntik el, hogy az egyes tanárok mennyi krétát használhatnak. Állítsák vissza, sőt terjesszék ki az iskolák önállóságát. Semmit róluk nélkülünk. A tanárokat és a diákokat is gépként kezelik, melyeknek az a dolguk, hogy végre hajtsák az utasításokat. Nem csak a tanárok, de a diákok is túl vannak terhelve, ám az eredmények továbbra is romlanak. A tanítási módszerek évtizedekkel le vannak maradva. Mindeközben olyan dolgok bemagolását követelik a diákoktól, melyeket bárki egy perc alatt megtalálhat az interneten. Ijesztően sokan kerülnek ki a rendszerből alapvető szövegértési problémákkal, a nyelvtudásról már nem is beszélve. Mindezt az információ korában. Az elmúlt tíz évben az ilyen olyan színezetű kormányok arányosan egyre kevesebbet költöttek az oktatásra, pedig a GDP legalább 6%-át erre a területre kéne szánni. Még hogy nincsenek megszorítások. A hallgatást a Miskolci Herman Otto gimnázium tanárai törték meg. Bátorságukkal példát mutattak Magyarországnak. Követeléseikhez számtalan iskola és több tízezer tanár, diák, szülő és más támogató csatlakozott. Ez az önmagában és rendkívüli összefogás azonban még tovább nőtt. Már az egészségügy és más ágazatok dolgozói is szolidárisak, a közvélemény háromnegyede szintén. Az oszt meg és uralkodj, ezúttal csődöt mond. A kormány hiába kezdett látszategyeztetésekbe és persze lejárató kampányba, megpróbálva az egész kérdést a tanári fizetések körüli Herce beállítani, egyre kevesebben ülnek fel a propagandának. Továbbra se hagyjuk, hogy feszültséget szítsanak közöttünk. Bizonyítsuk be, hogy egy ilyen fontos kérdésben, mint az ország jövője, nem képesek megosztani a népet. Ez a kreatív és békés ellenállás ideje. Ne várjunk a bátok javaslataira. Szóljunk bele, cselekedjünk közvetlenül. Gondoljuk el, hogy milyen oktatást, egészségügyet, milyen országot szeretnénk. Írjuk le! Mondjuk el, vegyük föl, terjesszük. sztrájkoljunk és demonstráljunk. Kezdeményezzünk társadalmi vitát, egy átfogó reformról, ne hagyjuk, hogy helyettünk döntsenek. Semmit rólunk nélkülünk. Az oktatás közügy. Nem csak a tanároké, nem csak a diákoké, nem csak a szülőké, hanem mindannyiunké. A közügyek nem lehetnek politikai klikek és gazdasági érdekcsoportok játékszerei. Vissza kell vennünk a közös ügyeink irányítását. Már rengeteg olyan példa létezik, ami bizonyítja, a valóban demokratikus közösségi hatalomgyakorlás nem utópia. Ilyen például a Pozsonyban vagy Kolozsváron is alkalmazott részvételi költségvetés, a közösségi tervezés vagy az izlandi eldemokratikus alkotmányozás. A nép egyetlen kormány sem tud ellenállni. Mutassuk meg, hogy igenis tudunk változtatni és közös erővel képesek vagyunk megújítani ezt a megnyomorított oktatási rendszert. Kezdetnek!